Σήμερα, στο Μεσίθις4U, θα δούμε τι είναι και γιατί αξίζει να τρέξεις ένα open house. Γεια σας, είμαι ο Νίκος Κατσιαντώνης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του Μεσίθις4U. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία τεχνική προώθηση και marketing, όπως θέλετε πείτε, το πράβημα είναι, ενός ακινήτου, η οποία μας έρχεται από τα Αμερικάς, από και τα Σκαναδά κτλ και τα λοιπά, από τη Βόρεια Αμερική και η τεχνική αυτή ονομάζεται open house. Τι είναι αυτό πρακτικά, είναι ότι ο πολιτής ή ο μεσίτης που τον εκπροσωπεί, επιλέγει μία συγκεκριμένη μέρα και ώρα και ανοίγει το σπίτι σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές. Άρα, για παράδειγμα, το Σάββατο, 3 με 5. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους υποψήφιους να έρθουν και να δουν το ακίνητο και ταυτόχρονα ο πολιτής να το χρησιμοποιήσει αυτό υπέρ του. Θα εξηγήσουμε σε λίγο πώς. Τώρα, βασική προϋπόθεση για να τρέξει ένα open house και να τρέξει σωστά είναι πρώτον, το ακίνητο να είναι σε μια τιμή σωστή, σε μια τιμή κοντά στην τιμή αγοράς, όπως λέμε, γιατί έτσι και μόνο έτσι μπορεί να έχει πολλού υποψήφιους αγοραστές που θα προσελκύσει η αγγελία και άρα να έχει νόημα να γίνει ένα open house. Επίσης, το σπίτι χρειάζεται να είναι ταχτοποιημένο, μαζεμένο, καθαρό. Ένα αγοραστή που μπαίνει μέσα θέλει να το δει στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτό βέβαια δίνει και υπεραξία στο ακίνητο. Και το τελευταίο ότι έχει γίνει ένα πολύ επιθετικό marketing σε επίπεδο προόδου του ακίνητου πριν το open house, ακριβώ πάλι για να τραβήξει το μέγιστο αριθμό υποψήφων αγοραστών και όλοι αυτοί να έρθουν την ίδια μέρα και ώρα στο ακίνητο για να το δουν. Αυτό λοιπόν είναι τι είναι το penthouse και προποθέσει του. Πάμε τώρα να δούμε γιατί εγώ που πουλάω το σπίτι, να κάνω ένα open house. Ή γιατί εγώ που αγοράζω ένα σπίτι, να πάω σε ένα open house. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τους αγοραστές. Με σένα δηλαδή που ψάχνει να αγοράσει ένα κίνητο. Το open house σου δίνει τη δυνατότητα την εξής. Μπορείς να πας στο σπίτι, έχεις αρκετό χρόνο να το δεις, να το βιώσεις, να το απολαύσει. Αν επίσης αυτός που έχει οργανώσει το open house το έχει κάνει και σωστά, αυτός σου δίνει μια δυνατότητα. Να πάρει και το γλυκό σου που θα σου προσφέρει, να πάρει και ένα χυμό, να παίξουν τα παιδιά και γενικώ να δει όλη η οικογένεια, ο καθένα από το δικό του πρίσμα, πώ μπορεί να είσαι μέσα σε αυτό το σπίτι. Άρα αποκτά μια καλύτερη εικόνα αν αυτό το ακίνητο σου κάνει ή όχι, χωρί πίεση και χωρί ιδιαίτερο άγχο που γίνεται σε μια υπόδειξη προγραμματισμένη συγκεκριμένη μέρα και ώρα που είναι 3 ώρα αλλά 3.30 πρέπει να έχω φύγει γιατί έχω επόμενο ρεντεβού. Συνεπώ, το open house για σένα που είναι μια καλή ευκαιρία. Να δει ένα σπίτι στα καλύτερά του, και άρα να δει αν πραγματικά σου κάνει ή όχι. Τώρα, πάμε να δούμε γιατί να τρέξει ο Νόπεν εγώ που είμαι πολιτή. Το πρώτο πράγμα και το βασικό είναι ότι χρόνος. Μία φορά θα χρειαστεί να ετοιμάσει το ακίνητο, μία φορά θα χρειαστεί να το καθαρίσει, μία φορά θα χρειαστεί να το ακτοποιήσει, μία φορά να κατεβάσει τα κάδρα από του τοίχου με τι προσωπικέ φωτογραφίε, ώστε το ακίνητο να είναι όσο πιο ουδέτερο γίνεται για τον υποψήφιο αγοραστή που θα έρθει να το δει και γενικώ όλη αυτή τη διαδικασία που χρειάζεται κάθε φορά μια σωστή προετοιμασία κινήτου για να πάρει υπεραξία, θα τα κάνεις όλα αυτά μία φορά. Οπότε το πρώτο πράγμα που λιτώνεις και που θέλεις να κάνεις open house είναι λιτώνεις πολύ χρόνο. Μετά, το open house, αν το χειριστεί σωστά εσύ πάλι ο μεσίτης που σε εκπροσωπεί, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα για μια πώληση οποία θα γίνει και γρηγορότερα και στην υψηλότερη δυνατή τιμή. Και εδώ θέλω λίγο να εξηγήσω. Και για να σου το εξηγήσω ακριβώ αυτό που γίνεται, θέλω να σκεφτεί για ένα δευτερόλεπτο ότι είσαι αγοραστή. Είσαι λοιπόν ένα υποψήφιος αγοραστή. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο σενάρια και ξεκινάμε με το σενάριο Α. Σενάριο Α λοιπόν, είσαι υποψήφιο αγοραστή, βλέπει μια αγγελία στο Ιντερνετ και παίρνει το μεσυτικό γραφείο να μάθει λεπτομέρειε. Μιλά με το μεσίτη, α πούμε ότι με εγώ μεσίτη. Μιλάμε, τα λέμε. Σε ενημερώνω για τα ακίνητα και μου λε πάρα πολύ ωραία, μου κάνει. Θέλω να έρθει να το δω, πότε ρωτάω εγώ που μπορείτε. Και μου λες εσύ, τετάρτη, 4 ώρα το μεσημέρι. Εξαιρετικά λέω εγώ, κλείνω με 4 4 ώρα ραντεβού. Πάμε λοιπόν στο ακίνητο. Σας δείχνω το ακίνητο μαζί με την οικογένεια που έχει έρθει. Το βλέπεις, σου κάνει και στο τέλος σου λέω. Κοιτάξτε, κοίταξε, επειδή έχω κι άλλους υποψήφιους αγοραστές, Καλό να κάνετε τώρα γραπτή προσφορά, γιατί θα το χάσετε. Κάντε τώρα γραπτή προσφορά, γιατί θα το χάσετε. <coughs> Α υποθέσουμε ότι το κίνητο κάνει 100.000. Τι θα έκανες. Θα έκανες γραπτή προσφορά επιτόπου. Όταν λοιπόν κάνω αυτή την ερώτηση πελάτης, οι περισσότεροι στην πραγματικότητα η απάντηση είναι όχι. Και αυτό είναι το φυσολογικό. Γιατί κανείς δεν, έχει, δεν βιάζεται επιτόπου να κάνει μια γραπτή προσφορά. Και επίση, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι Ό,τι και να πει ένα μεσίτης, πολλέ φορέ υπάρχει μια δυσπιστία ότι αυτό που λέμε δεν ισχύει και ότι ένα μεσήτη θα πει ότι υπάρχουν και άλλοι αγοραστέ για να ενισχύσει εκείνη την ώρα την ανάγκη του αγοραστή να κάνει προσφορά. Οι περισσότεροι λοιπόν εδώ στην πραγματικότητα όντω δεν κάνουν προσφορά με την πρώτη υπόδειξη. Για ακόμα και αν κάνουν και τιμήνε 100.000, πού θα έκανε 90-95 στην καλύτερη. Εκεί κάνει μεγάλη μάζα. 90-95.000. Άρα στο α σενάριο απλά ένα αγοραστή έρχεται. Να δει το ακίνητό σου και γίνεται μια κανονική, normale υπόδειξη όπω την ξέρουμε: θα έπαιρνε μια προσφορά τη τάξη των 90 με 95.000, ή δεν θα παίρνει καθόλου προσφορά. Πάμε τώρα στο δεύτερο σενάριο. Πάλι υποθέτει: Μωτή αγοραστή. Έχει δει ακίνητο, μιλά μαζί μου και ενώ τα λέμε στο τηλέφωνο, μου λες, το τέλο, μου κάνει το σπίτι. Θα ήθελα λοιπόν να το δω Τετάρτη 4 ώρα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σα το δείξω Τετάρτη 4 ώρα. Παρ' όλα αυτά, το ακίνητο θα το ανοίξω, σε μια διαδικασία open house, το Σάββατο, στο διάστημα 3 με 5. Οπότε, στο διάστημα 3 με 5, μπορείτε να δείτε ό,τι ώρα θέλετε, θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι, να δείτε το σπίτι. Εντάξει, εντάξει. Φτάνει, λοιπόν, η μέρα του Σαββάτου, έρχεστε στο ακίνητο 3,5 ώρα. Και βλέπετε, έξω από το ακίνητο, κόσμο, ο οποίος περιμένει να μπει μέσα. Περιμένετε τη σειρά σας, φτάνετε μπροστά. Αφήνει ταυτότητα στον μεσίτη που σα υποδέχεται, σα καλησπέριζει κιόλα. Μπορεί να σα κεράσει και αν ένα χειμώνα, αγγλικό. Αφήνει ταυτότητα, υπογράφει την εντολή υπόδειξη και ανεβαίνετε πάνω στο κίνητο. Εκεί πάλι σα υποδέχομαι εγώ. Σα δείχνω λοιπόν το σπίτι όπω πρέπει να σα το δείξω, σα λέω τα πράγματα που χρειάζεται να σα πω, και στο τέλο σα λέω, Κοιτάξτε, αν σα ενδιαφέρει, επειδή έχω και άλλου υποψήφιου αγοραστέ, πρέπει να μου κάνετε τώρα γραπτή προσφορά γιατί θα το χάσετε. Θα κάνετε λοιπόν και κρατή προσφορά. Παράδυση. Μετά από εσά, περιμένουν κι άλλοι, ακόμα και αγοραστές αγοραστέ, να μπουν να δουν το σπίτι. Θα κάνετε την απάντηση. Και οι περισσότεροι αγοραστέ, λοιπόν, ένα open house, αν θέλετε, του διευκολύνει να καταλάβουν αν πραγματικά τα κίνητα του κάνει και αν του κάνει κάνουν γραπτή προσφορά. Και πάμε τώρα στην δεύτερη ερώτηση. Πολύ ωραία, λοιπόν, θα κάνετε γραπτή προσφορά. Α υποθέσουμε ότι το κίνητο είναι 100.000. Τι προσφορά θα κάνετε. Εδώ λοιπόν ο περισσότερο κόσμο θα κάνει σίγουρα μια προσφορά μεγαλύτερη από τα 95.000 που ήταν στο σενάριο Α. Οι περισσότεροι εδώ κάνουν γύρω στου 55 με 98. Αν λοιπόν εκεί ο μεσίδι που σε εκπροσωπεί το χειριστεί καλά, μπορεί αυτή την προσφορά πολύ εύκολα να την ανεβάσει κι άλλο. Γιατί, Γιατί έχει κι άλλε προσφορέ σε αυτήν την τιμή και άρα να δημιουργήσει ένα, όπω λέμε, πόλεμο προσφορών, όπου οι αγοραστέ κάνουν προσφορέ για να αγοράσουν το κινητό και άρα οι προσφορέ αρχίζουν και ανεβαίνουν. Οπότε, έχουμε πάρα πολύ συχνά το φαινόμενο μέσα από Open House, τα κίνητα να πολλούνται και σε ψηλή τιμή, πολλές φορές και πάνω από την τιμή που έχει βγει, αγγελία, που έχει βγει στην Αγγελία το κίνητο, αλλά και τι άλλο, πολύ γρήγορα. Διότι όλο αυτό το κοινό το συγκεντρώνουμε νωρί, το αγοραστικό κοινό, και τελικά αυτός ο οποίο πραγματικά του κάνει το κίνητο και πιστεύει ότι του ταιριάζει και δίνει μια καλή προσφορά, είναι αυτός που το αγοράζει. Συνεπώ, ένα open house είναι μία τεχνική που στην προτείνω ανεπιφύλακτα. Στην Ελλάδα, βέβαια, δηλαδή, να πούμε, δεν το κάνουν πολύ, οπότε χρειάζεται να το ψάξεις λίγο για να δεις αν ο μεσίτης στην οποία θα απευθυνθεί μπορεί να σε εξυπηρετήσει σε κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι μία τεχνική η οποία είναι φανταστική. Επειδή ακριβώς στην Ελλάδα δεν το κάνουν πολύ, ε, δεν είναι και κάτι συνηθισμένο, άρα έτσι προσελκύει και περισσότερους αγοραστές, στην Αμερική, για παράδειγμα, και στον Καναδά, σχεδόν όλοι τρέχουν open house. Οπότε, εκεί δεν είναι τόσο πια αποτελεσματικό. Εδώ, όμως, είναι μια φανταστική τεχνική. Στην προτείνω, λοιπόν, ξανά ανεπιφύλακτα. Βρες κάποιον, ο οποίος μπορεί να σου οργανώσει ένα σωστό open house, που θα προσελκύσει ενδιαφέρον, ή, αν το κάνεις μόνος σου, φρόντισε να ακολουθήσει όλα τα βήματα, προκειμένου να πας με σιγουριά και με ασφάλεια στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σου φάνηκε χρήσιμο. Είμαι ο Νίκος Κατιαντώνης. Μείνε μαζί μας. Subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, like στο Facebook και σχολιάκια, τα οποία πάντα αγαπάμε να διαβάζουμε. Αν λοιπόν σου άρεσε, ελπίζω να σε ξαναδώ που στο επόμενο επεισόδιο του Mercedes4U.